بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ون صلی اللہ علیہ رسول الکریم ام بعد احباب گرامی آج ہمارا مختصر القدوری کا سبق نمبر چھبیس ہے اور یہ سبق نمبر چھبیس آج ہم پڑھیں گے مکتبۃ البشرہ کتاب صفہ دوسوں سے کتاب الحج سے دیکھیے سب سے پہلے حج کا لغوی معنی حج کا لغوی ہے القصد یعنی ارادہ کرنا اور حج کی اصطلاحی تعریف کیا ہے حج کی اصطلاحی تعریف زیارت و المخصوصی فی الوقت المخصوصی ارکان المخصوص سا یعنی ایک مخصوص جگہ یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنا ایک مخصوص وقت یعنی حج کے مہینوں میں اور مخصوص افعال کے ساتھ یعنی حج کے افعال کے ساتھ یہ حج کی اصطلاحی تعریف ہے ذرا آگے عبارت دیکھیے آپ الحج واجب نال الحرار المسلمین البالغین بالغین العقلاء القلاء اذا قدروا على زادی ورراحل فاضل عن المسکنی وَالا بدھ منه عن نفقتی الى الٰین عوده وكانت طریق و يعتبر في حق المرعتی يكون لها محرم یو حج یو حج بحا او زلاحاً ماں ان ادا المکہ نبینت می سرۃ الثلاستن جی دیکھیے ذرا اس عبارت کا ذرا ترجمہ دیکھ لیں حج واجب ہے آزاد مسلمان بالغ عاقل اور تندرست لوگوں پر جبکہ وہ قادر ہوں زاد راہ پر اور سواری پر جو کہ زائد ہو اس کے رہنے سے اور ان چیزوں سے جو کہ ضروری ہیں اور اہل عیال کے نفتے سے جو اس کے پاس واپس آنے تک اور راستہ بھی امن والا ہو اعتبار کیا جائے گا عورتوں کے حق میں یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو جو حج میں اس کے ساتھ جائے یا اس کا شوہر ہو یا اس کا شوہر وکانہ و کانہ طریق و آمیناً و یوتبرف یا حقل عورت کے حق میں اعتبار کیا جائے گا کہ یقون الحا محرم ان کے اس کے ساتھ محرم ہو جو اس کے ساتھ حج کرے یا اس کا شوہر ہو وہ لا یہ اور نہیں ہے اس عورت کے لیے کہ حج کرے ان دونوں کے بغیر اضاکہ نہ بین ہا و بینہ مکتا میسرت الصلاثت ایمن جب اس جب جبکہ اس عورت اور مکہ کے درمیان تین دن یا اس سے زائد کی مسافت ہو ذرا اس کی تشریح دیکھیے یہاں سے صہب قدوری علی رحمٰ نے حج کے واجب ہونے کی شرائط ذکر کی ہیں سب سے پہلی شرط ذکر کی ہے کہ آزاد شخص پر حج واجب ہے غلام پر حج واجب نہیں ہے دوسری شرط ذکر کی کہ مسلمان پر حج ہے کافر پر حج نہیں ہے کیونکہ کافر تو حدود حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اس کے لیے شہر داخل ہونا جائز نہیں ممانعات ہے نمبر تین بالغ پر حج ہے نابالغ پر بچے پر حج واجب نہیں ہے نمبر چار عاقل ہو یعنی مجنون پر حج فرض نہیں ہے عاقل ہونا چاہیے صحیح یعنی ایسا شخص صحیح ہو لہذا وہ شخص جو ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ مکہ تک نہیں پہنچ سکتا تو ایسے شخص پر حج بھی فرض نہیں ہے اور چھٹی جو شرط بیان کی ہے وہ چھٹی شرط یہ کہ اذا قدر و علدی و راحل عن نا عل مسکنی و وعن بدمن ہو و عانعال تو وہ جو یہ سارا سامان ہے یعنی وہ زیاد راہ وہ قادر ہو زیاد راہ پر اور سواری پر لیکن زاد راہ اور سواری ایسی ہے جو بچے ہوئے ہو اس کی رہائش سے اور اس کے ضروری سامان سے اور اس کے اہل خانہ کے خرچے سے اس کے واپس لوٹنے تک یعنی مثلا ایک مہینے دو مہینے سفر پہ لگتے ہیں چار مہینے لگتے ہیں تو پیچھے اہل خانہ کے پاس چار مہینے کا سفر کا جو خرچ ہے چار مہینے کا جو خرچ ہے وہ زائد, وہ الگ ہو اور اس کے پاس جو رقم ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے یا اس کے پاس جو اسباب ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ الگ ہوں آگے ایک مسئلہ بیان کیا وہ کانت طریق کو راستہ بھی امن والا ہو ایسا نہ ہو کہ راستے میں راستہ امن والا نہ ہو راستے میں چور ڈاکو کا خطرہ ہو یا مار دینے کا خطرہ ہو وہاں تک نہ پہنچ سکتے ہوں تو اس پر حج نہیں ہوگا راستہ بھی امن والا ہو اور آگے ایک عورت کے لیے شرط دیکھے. یہ تو جو شرطیں ہیں یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں یہاں تک جو ہم نے شرطیں بھی یعنی کہ بالغین القلاء الصحی اضا قدر الزاد الراحلہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے لیکن آگے ہے کہ وہ یوتبرف یہ حق علمر کہ عورت کے حق میں ایک شرط زائد ہے وہ شرط زائد یہ کہ عورت کے ساتھ محرم ہونا چاہیے کیونکہ عورت سفر شری جو ہے وہ بغیر محرم کے نہیں کر سکتی اور سفر شری تقریباً 48 میل اور کلومیٹر جو ہے وہ تقریباً 78 کلومیٹر بنتا ہے 78 کلومیٹر جو ہے عورت اتنا سفر یا اس سے زائد سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی تو اب حج کے لیے اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے یا اس کا شور اس کے ساتھ ہونا چاہیے محرم سے مراد والد ہو بھائی ہو بیٹا ہے یہ محرم ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا مثلا سگا چچا ہے یہ بھی محرم ہے مامو ہے سگا یہ بھی محرم ہے تو ساتھ محرم ہو جائے جا, جا سکتی ہے اور آگے فرمائے کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے بھی محرم کے بغیر یا شوہر کے بغیر حج کا سفر کرنا جب ہاں مسافت تین دن یا اس سے زائد کی ہو ہاں اگر قریب ہے مکہ کے قریب رہتی ہے جہاں تھوڑی سی مسافت ہے پھر اگر عورت اکیلی جانا چاہے تو عورت اکیلی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آگے عبارت دیکھیے ذرا والمواقع التي لا يجوز أن, أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات العرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرن ولأهل اليمن يلملم و قدم الحرام و الحاض المواقیتی جازا ومن قانب بادل مواقعتی فمیقات الہلّّ و من قانہ بھی مقد فمیقات فلحجی الحرم و فلعمراتی الہلو فلعمراتی الہلو جی ذرا دیکھیے اس عبارت کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں اور مواقع نہیں ہے جائز ان سے گزر جا انسان مگر احرام کی حالت میں اور اہل مکہ کے لیے ذوالحلیفہ ہے اور اہل عراق کے لیے ذاتِ عرق ہے اور اہل شام کے لیے جوحفہ ہے اور اہل نجد کے لیے کرن ہے اور اہل یمن کے لیے یلم ہے پس اگر اس نے مقدم کے احرام کو ان مواقیت پر تو یہ جائز ہے اور وہ آدمی جس کا گھر مواقیت کے بعد ہو پس اس کا مقات حل ہے اور وہ جو مکہ مکرمہ کے اندر رہتا ہے فقان ابھی مکہ دفقات ہو فی الحج حرم تو حج کے اندر اس کا مقات حدود حرم ہوگا اور عمرے کے اندر اس کا مقات حل ہوگا ذرا اس کی دوبارہ تشریح دیکھیے اس عبارت کی دیکھیے ذرا صحیح قدوری علی رحمہ اس عبارت میں مواقیت کو بیان کر رہے ہیں مواقیت کسے کہتے ہیں مواقیت جمع ہے کی اور مقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرم کے اندر داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس جگہ سے بغیر احرام باندھے اس کے لیے گزرنا جائز نہیں ہے احرام کے لیے مواقع کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے لوگوں کی کل تین قسمیں ہیں ایک وہ جو مواقعت کے بہر رہتے ہیں ایسے لوگوں کو افاقی کہا جاتا ہے تو ان کے لیے میقات مقرر ہیں ان مقات سے جائیں گے اور ایک وہ ہیں کہ جو مقات کے اندر رہتے ہیں اور حرم کے بہر یہ حل ہے اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں ان کو اہل حرم کہا جاتا ہے تو اب یہاں ذرا مقات کی تفصیل دیکھیے ذرا ہم نے یہاں سب سے پہلے کہا تھا المدینتِ ذلحلیفہ کہ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے ذوال اللیفہ مکہ مکرمہ سے تقریباً یہ ذالحلیفہ جو ہے یہ مدینہ کے قریب ہے بالکل مدینہ سے یعنی تین چار کلومیٹر کے سفر پر ہے بعض نے اس کو چھ کلومیٹر بھی لکھا ہے اور شہر سے جو ہی نکلے تو یہ مقام آتا ہے اور مکہ سے کافی دور ہے یعنی مکہ مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہے اور یہ ایک مقام اور جگہ کا نام ہے اور اہل عراق کے لیے ذات عرق ہے اہل عراق کے لیے ذات عرق یہ بھی ذات عرق یہ, ذات عرق یہ ایک مقام کا نام ہے تو اس لیے اور جو اہل عراق ہے ان کے لیے یہ ہے اور اہل شام کے لیے جوفع ہے جوفا مکہ مکرمہ سے یہ تبوک کے راستے پر آتا ہے جوفہ یہ تبوک کے راستے میں مغرب اور شمال کے درمیان ایک بستی آتی ہے تو اسی بستی کا نام کی وجہ سے اس کا نام بھی جوفا رکھا گیا ہے پہلے اس کا نام مہیا تھا اور اس بستی میں ایک سیلاب آیا جس نے اس کو بالکل ختم کر دیا جس کی وجہ سے اس کا نام جوفا رکھا گیا ہے اور پھر اس کے بعد کہا کہ اہل نجد کے لیے قرن ہے مکہ مکرمہ سے جو کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی ہے اس پہاڑی کا نام کرن ہے تو اس وجہ سے اس کا قرن کہا گیا اور اہل یمن کے لیے یعنی جو برے صغیر ہے پاکستان ہے ان کے لیے یلم لم ہے یلم لم یہ بھی یہ جدہ کے قریب ایک مقام آتا ہے وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے تو اس لیے کہا کہ یہ یلم لم پاکستانی جو ہیں یہ عام طور پر جہاز اس کے اوپر سے گزر کر پھر ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے آپ اپنا احرام پہلے باندھ لیا کریں اور بعض نے بھی کہا کہ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس وجہ سے اس جگہ سے مقات کا جب ذکر کیا گیا تو اسی پہاڑ کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا ہے یہ لم لم <laughs> اور جو کہا یہ تو ہیں بحر کے افاقی البتہ جو مکہ کے جو کان بادل مواقع یعنی جو مواقع کے بعد رہتے ہیں اور حرم سے پہلے یعنی حل کے اندر رہتے تو اس مقام کو حل کہتے ہیں تو ان کا مقات حل ہے یعنی وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر چلے جائیں گے اور جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں جو مکہ کے اندر رہتے ہیں وہ من بھی مکہ تھا اگر انہوں نے حج کرنا ہے تو اپنا احرام وہی حرم سے باندھیں گے حدود حرم سے اور اگر یہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ پہلے بہر آئیں گے حل میں یعنی حرم سے بہر کر وہاں آ کر یہ احرام باندھیں گے احرام باندھ کر پھر یہ اپنا عمرہ کریں گے آگے اگلی بارہ دیکھیے یہاں سے وہ ادا اراد الحرام و او اوتوز و الغسل و افضل الف لبیثینی جدیدینی او غسی لینی اداراً و ادان مساقیبً انکان لہو و صلی قال اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وتقبله مني ثم غلب عقب صلاته فان كان مفردا للحج نواب تلبيه الحج وتلبيته یقول لبئی کلّم البیک لبیک للا شری کلک البیک ان الحمد ون نعامت لک و الم الکلاء شری کلک بھی ان منہ ہاد ہل کلیماتی منہاد ہلکلیماتی ان راد فی حا جازا یہاں ذرا احرام باندھنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے یہاں سے پہلے ترجمہ دیکھیں اور جب ارادہ کرے احرام باندھنے کا تو غسل کیا جائے اور احرام اور یا وضو کریں غسل کریں یا وضو کریں وہ غسل افضل کرنا افضل ہے وہ لبیسا صوبینی جدید دو نئے کپڑے پہن لے یا نئے نہیں ہیں تو دو دھلے ہوئے کپڑے پہنے ایک اوپر کی چادر اور ایک نیچے کی چادر اور خوشبو لگائے وہ انکانہ لہو اگر خوشبو میسر ہو و صلی اللہ رک آتے پھر دو رکاتیں احرام کی نیت سے باندھے اور پھر اس کے بعد دعا مانگے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اس حج کو میرے لیے آسان بھی کر وتقبلہ منی اور اس کو میری طرف سے قبول بھی فرما اور پھر نماز کے بعد تلبیہ پڑھے وَإِنْكَانَ مُفْرِدًا بِالْحَج اگر وہ اکیلے حج کا ارادہ کرتا ہے تو اکیلی نیت کرے حج کی اور اگر حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہے تو پھر دونوں کی الکٹھے نیت کرے گا اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھے یعنی جب غسل کر لیا کپڑے پہن لیے دو رکعت حج کی نیت سے پڑھ لیے پھر اس کے بعد کیا کرے حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمتہ لکول ملک لا شریک لک یہ طلبیہ پڑھے ان کلیمات کے ساتھ اور پھر فرمائے کہ نہیں ہے مناسب جب یہ تلبیہ پڑھ لیا نئی مناسب کہ وہ کمی کرے کسی چیز کی ان کلمات سے یعنی یہ جو کلمات ہیں ان میں سے کسی سے نئی مناسب اس کے لیے کہ یو خلا بش ہے ان بہادی ان کلیمات سے کچھ کم نہ کرے پر ان زیادہ فیحہ جازا اور اگر وہ ان کلمات پر کچھ زیادہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کر سکتا ہے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق تعافرمائے فرمائے انشاء اللہ تعالیٰ پھر آگے ممنوعات احرام بیان کریں گے وہ کیا ہیں اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق کتاب فرمائے جزاک اللہ